kina cho ni sababu za kuondoka zake anazosema anasema eti mondulo hakuna maendeleo anasema eti mondulo hakuna demokrasia anasema eti hatuna maendeleo ya kuonekana kwa watu nataka kumwambia huko ni kukiri kama alivyosema msaikmea ameshindwa kuvaa viatu vyangu kweli <tos> <tos> nampa challenge aniambie wilaya yote iliyotekeleza mambo yake vizuri kama Munduli aniambie ndio loti yange ngana ndio leo tuna barabara mpaka makuini, mpaka Mtoambu si tunayo ndugu zangu niwaambieni wakati naingia ubunge Munduli ilikuwa kutoka makuini, mpaka Mtoambu kuna unalala njiani barabara ilikuwa ikaliki yuko marikani mmoja mtalii alitupeleka mahakamani aliumia mgongo wake na mimi na mbugo nitapeleka mahakamani nani. <laughs> Aka, akapeleka serikali ya Tanzania mahakamani. Tulikuwa tunazuiwa kujenga ile barabara ikisemakana kana tutaharibu hali ya mazingira ngorongoro. Ikawa mpambano mpaka mpaka umoja wa mataifa kutetea barabara. Barabara leo tunayo hatunayo. Tunayo. hatunayo. Tunayo, tunayo. Tunayo. Tunayo. tunayo. Watu wakiingia Munduru wanashangaa, Lami mpaka uvunguni bwana. <laughs> Mungu atutarije? Lakini la pili tumefanya jambo la elimu ndio la msingi kwangu mimi ni priority number one tuna elimu monduli ya kutosha wakati wanaangaika kujenga shule za bweni tulishamaliza monduli tunazo atunazo? tunazo shule tunazo tunazo hasa anetwaambia kuna maendeleo monduli anaota si ndio tatatu wanaanza wanasema hili tumejenga hospitali tumetoa wapi pesa Hivi mbunge mwenye akili atauliza mbunge mwezaka ametoa ape pesa. akili kweli? Ndio mama ni mtoto mchanga hakualiziki tuachane naye. Maana nimejenga hospitali ya munduli Hatukuwa na hospitali toka mjermanini. Leo tuna hospitali ya kisasa na mpya. Tunajivunia La mwisho msikinisheti. mwisho niseme habari ya maji alinunuzi sana aliposema habari ya maji niwapeni historia kidogo maremu sokoni alitafuta maji kutumia kitati Wajerumani, jerumani japan na wa beljiki akakosa nilipangima madarakani ni hivyo hivyo tukakosa siku moja kwenye mkutano wa hadhara munduli wakaniuliza maji unaleta lini sali so, ni nuumiza sana ile. Maana na inge baraka ni ndiye maji, Leken na monduli. Leken nikapata Japani akanisaidia, akaitetea sana. Ya monduli nikawa sina jawabu Nikamwambia yule mzee, natamani niwe kama Simon kwenye Biblia. Ninamkumbuka Simon. Ambaye alikuwa anangojea Bwana Yesu kuja. Kuzaliwa. Alipozaliwa, akasema Bwana ikikupendeza sasa ichukue nafsi yangu. Nakumbuka hiyo. Hawamsomi Biblia. <laughs> Nikamwambia na mimi ikifika ipo. Natamani hivyo. Asubuhi akanijea wazee akaniambia hapana, usiseme maneno haya. Acha. Ukiwa na maji, usiona maji wewe ni mbunge wetu. Takijapo nilisukuma sana. Kengele hiyo. Tuko hapa nini mbona. Leo tuna maji ya kutosha mpaka 250. Anasema eti hakuna maendeleo mundu. Ujinga huu. <laughs> Ni ujinga wale ya juu sana. Sana. <tos> Mimi napenda kumshukuru Mungu ametusaidia sana. Ametuoanisha ni mtu ambaye hafai Lakini la mwisho wanasema na mbunge mmoja wa Geita akasema hapa mtaomba. Akasema Loa santia ametutuma. Tutangulia ikulu anakuja. Waongo wakubwa hao. Wanataka kunigombanisha na rais bure, mimi si laugome na la rais bwana, sitaki ugomvi. Mambo yangu ya na zangu walinibia Mungu anajua. Lakini boku kunisingizia kwamba nimewatuma wakachukue kulo ya watu. Kwani kama nataka sina miguu yangu? Watu wa obvious sana.